În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Dufdomnului să ne rugăm. Sfinte prorocule Ioan înainte mergătorule e și botezătorule al lui Hristos. Neputincioasă este mintea noastră în a ți aduce laude după cuvință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos lângă al cărui tron mijlocești, împreună cu preasfânta născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta îți mulțumim și cu umilință te rugăm, tinde mâna, cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copălșesc pe noi. Adu pace în inimile casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre. Învățătorule al pocăinței dă-ne străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fără de legii și de cei puternici ai pământului care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne prin rugăciune tale. Sfinte Ioan, înainte mergătorul, tu despre care Scriptura spune, înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit, proroc pentru popoare, fi cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, că prin rugăciunile tale fiind păziți. Înaintea lui Hristos la judecată să dobând din partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii săi. Amin.